الآمر ضامن أقسم لك بالله زوال الكون أهون على الله من أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح زوال الكون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن منفاق فندني حياة طيبه باي مكان باي زمان باي عصر باي مصر نعم باي ظرف لك معامله خاصه شو الدليل وكذلك ننجي المؤمنين يعني بتعبير عامي انت غالي على الله فانك باعيننا ما بيتخلى الله عنك اطلاقا باي مكان اقوياء بيد الله الطغاه بيد الله القوي بيد الله صحتك بيد الله كل من حولك بيد الله عز وجل طيب اذا شيخنا نقول اذا استطاع الانسان ان يحقق ولو الحد الادنى الادنى من حاجات دينه بقي في المكان وطن شركه اذا منع من الفرائض والاساسيات منع الأولى. من اصول الدين مو من مو من ثانوياته نعم هلا حب ما يصلي بالشركه الدوام بنتهي الساعه تنتين العصر اربعه نصلي نعم. ببيتي الظهر. لو كان دوامه للمساء شيخنا ومنع من أداء الفرض في العمل. بقدر أعمل طريقة أصلي فيها. مم. مم. يعني أصل إذا استطاع. أي رأي تاني بس شوي دقيق. أي مدير شركة ولو ملحد. لا موظف مستقيم أمين. بيعطيه غرفته الخاصة يصلي فيها. الله وكيلك. مقياس المدراء مو مقياس دوام. هذا مستقيم. لو طلب هال هال الرئيس الشركة ملحد وهذا اللي ماشي صح وما ضبط ولا بمخالفه ولا بوصل غلط ولا بمبلغ دخله ما مسجله هذا بيعطيه غرفة يصلي فيها وعندي ألف قصة